це подумають і дух людей. За його словами, у відділенні пошти зустрів друзів-філателістів, яких в Хмельницькому небагато, тому всі один одного знають. Та каже, за якими марками цієї серії були найбільші черги. Дуже був великий ажіотаж після виходу марки «Русський корабль». А потім, коли руський корабль «Все», друга марка, да, то саме велика жата. Черзі стояли, по-моєму, з п'ятій ранку, чи щось таке було, неймовірно. Директор Хмельницької філії «Укрпошти» Микола Громов розповідає, накладу 200 тисяч екземплярів маркованих листів, де в кожному шість марок цілком достатньо. Тираж маркованого листа лише 200 тисяч, вартість листа – 90 гривень, з яких 18 гривень – то є благодійний внесок. А думаю,